Сказав над часом мене владні. Двічі в рік забава у нас є. Обіцяють стрілки не чіпати, стара звичка все ж бере своє. І цього року винятку не буде. Не забудьте стрілки покрутить. На годину менше спати буде, на годину швидше час біжить.